موسى والشجيرة المشتعلة زي ما نعرفو العبرانيين قاعدوا يعانوا في مصر العبرانيين قاعدوا مكروهين للمصريين لكن استمروا يخدموا في الله الله قال لموسى موسى ساعد شعبك العبرانيين وطلعهم خارج مصر فرعون حاكم مصر سمع ان موسى بيطلع العبرانيين من مصر غضب وقرر إنه يقتل موسى، موسى هرب لبلاد بعيدة وقعد يرعى في الخرفان، في يوم من الأيام شاف موسى جيرة صغيرة قريبة من الجبل، تشتعل بالنار لكن ما تحرقش في الجيرة الصغيرة، تقرب موسى منها وسمع صوت من داخلها يقول ما تتقربش نحي الحدام تاعك. لأنك واقف في مكان مقدس، الله قال لموسى أني بنبعتك باش تقود شعبي خارج مصر، قال موسى شنو نقول لشعبي كان يسألني من هو إلهك وشن اسمه؟ قال له الله له إني أني اللي بعتك حي من بداية العالم لنهايته، الله أعطى لموسى معجزتين. قال لي موسى لوح عصاتك على الأرض، موسى سمع الكلام ولوح عصاته، عصاته تحولت وقعدت لفعة، وبعدين قال له الله دخل إيدك في جيب سوريتك وطلعها، وقامت موسى طلع إيده لقاها بيضة كأن فيها لبرص، وبعدين الله رجع اللفعة العصا زي الأول. ورجع إيد موسى زي ما كانت، موسى قال الله رغم هذه المعجزات لكن ما نقدرش نقول لشعبي شيء، الله قال له زي ما صنعت الفم للإنسان أني نقدر نعلمك شنو تقول، موسى مازال زال متردد وما يقدرش يتكلم لشعبه، الله قال لموسى نبعت خوك هارون معاك. وامتى قول الكلام اللي لازم يقوله وافق موسى الله بعت هارون مع موسى ومشوا مع بعض لمصر وقالوا لشعبهم العبرانيين ان الله يبيهم يطلعوا من مصر